يا بامبو ايه؟ هو انت مش هتقول ببساطة كده انك كنت دايما بتحسبهم كوار غازات مولعة على بعد ملايين الملايين من الاميال لا ليه؟ لازم يعني؟ تقصد ايه؟ آه. مفيش هنا عين مية حلوة تانية يا بامبو يا صاحبي انا بصراحة مش عجباني الصحبة بتعيني انا مبايفش عجب شعر يا مونتي يا صديقي الصدوق الجنين مونتي ايه بامبو مونتي هو انت؟ بامبو فينك من زمان هجا شجا هجا بجا حج بامبو رجا رجا رجا رجا رجب بامبو ده كل شيء زي ما هو يا بامبو. انت لسه بتعمل فطيره الفواكه بالمكسرات وفول الصويا اللي انا بحبها اوي اوي. وانت لسه خبير في اكلها؟ يا بامبو انا عندي فكره حلوه، ليه ما عملناش شويه فطير من ده دلوقتي؟ والله فكره عيله يا بنتي يلا بينا. يا تيمون في ايه يا بومبا؟ انا ما حبتش صديقي الصدوق الجديد ده. على العموم اذا كان يهمك تعرف انا برضو ما حبتش صاحبي الجديد ضراخه. اللي اقول لي يا تيمون انت فعلا كنت نسيت ولا ما نسيتش عيد الصداقه الصدوقه؟ طبعا يا بومبا انا طبعا ما نسيتش يا السلام. انا عارف انك ما نسيتش انا عارف انك ما نسيتش يا تيمون عشان كده اه غمض عينك عينيا مغمضه دلوقتي تقدر تفتحهم دلوقتي انك تجيب لي هدية زي اللي انا جبت لك هي الحياة كده مجنونة يا بومبا انا كده بقى هنعمل ايه ما حصرت اللي انا جبت لك هنفكر في حاجة يا صديق الصدوق هنفكر في حاجة